الرحيم بسم الله والصلاه على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا رب؟ يكون الجميع بخير يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مساء كل واحد عنده مساء النهارده بمشيه الله يا جماعه احنا اشتقنا لصيد الغله فجينا كده على ميه ان شاء الله الميه دي على الطريق الدولي كنت وصفتها قبل كده. فالمهم اخترنا مرمى الميه بتاعته ماشيه، نعرف ازاي ان الدور الميه بتاعته ماشيه؟ في معايا ورقه زي دي كده يا جماعه معايا ورقه سيدي كده يا جماعه اهي بنرميها كده بصوا يا جماعه الورقه ماشيه كده انا الدور بتاعي المايه بتاعته ماشيه اطمنت ان الدور مايته ماشيه يبقى السمكه فيه متحركه ان شاء الله ان شاء الله الدور كده ممكن يمسك سمكه كبيره نقلب الغله بتاعتي ازاي كده آه. اهي اهي في الغرم بتاعته يا جماعة في الغم أنا بنرمي في الغم يا جماعة أنا مش عايز السمكة تطلع لي عايزها تأكل من تحت وهي مرتاحة الغلة دي أنا بلتها بالليل بلتها بالليل بس هنعرف بيها الضوء كده مثلا يا جماعة اشتين ثلاثة غلة وبنمسك شوية زي ضوء نبدأ نرمي على شمال الضوء شوية كده في النص في الجنب ده قدام المرايه وبنصبر شويه يا جماعه ان شاء الله وبنتوكل على الله نبدا نفرد عدتي ونبدا نصطاد بمشيئه الله خليكم معانا ان شاء الله لو شفتوا المقدمه ديت يبقى الفيديو فيه سمك وهننزله بمشيئه الله لو ما فيه سمك طبعا يبقوا مش هتشوفوه خليكم معانا أهو أهو, أهو. <تصفيق> <تصفيق> اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي حكي لك كده يا عز لا اسمك بس كده سيب يا عز سيب سيب سيب عز. سيب يا عز سيب سيب سيب أوه. سيب لا انا عايزك بس توريهم الحجم اه خد يا عز خد يا عز الله يذبح الموضوع بره يا جماعه طبعا سمكه زيدي انا ما ينفعش للفح على طول ده لان السمكه دي معدية نص كيلو او او نص كيلو ما ينفعش تلف على طول لازم تاخد ايه الهادي بتاعها في الميه اللهم صل على النبي اهدا يا حلم اهدا اهدا أنا لك أنها تربيت على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه الله لا وتعالى إلا سبحانه وتعالى الله الله الله اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم صل على النبي اهدي اهدي حلوه اهدي حلوه اهدي حلوه اللهم صل على النبي ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك يا رب اللهم بارك الله يبارك لك يا عم سامي حبيبي يا عزي ما شاء الله يا جماعه حاجه حلوه اهي ربنا كريم لما نيجي نرمي طبعا بنرمي جوه خالص على قد ما نقدر وبعد كده نبدأ نسحب الريشة الفلة ايا كان المسمى او الحاجة المستخدمة واحدة واحدة كده على الضوء طبعا لو الضوء الماية ماشية نحرب نخلي فيه سنة التحريم يعني ايه نخليها مشدودة عليها كده سنة بحيث لما السمكة تدخل برضو يبقى فيه امل انها تضرب نفسها يلا بقى حلوه ما تكسفناش وضربينا ضربه حلوه كده صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي صلاه النبي, النبي. النبي. الله على النبي تعالي الله اكبر الله اكبر ليه كده ليه كده راح رح لحنان البحر ليه ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله هي ملطوشة بس الحمد لله يعني ايه الفكرة ان الدور فيه ايه فيه سمك يعني ما شاء الله ما شاء الله يا جماعة ان شاء الله لا قوة الا بالله السمكة اهي محترمة هي ملطوشة بس الحمد لله يعني دخل لنا سمك في الايه في الدور ربنا كريم رب ان شاء الله يومكم جميل ان شاء الله يومنا جميل معاكم ربنا كريم فيضان في الميه ده والله يا جدعان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. لا هو بيبقى ديكوره دي اهدى حل. ايه يا حلو اهدى يا حلوه ان شاء الله لا الا بالله اللهم بارك اللهم بارك السمكه يا جماعه السمكه يا جماعه صلاه النبي صلاه النبي رمي غلا رمي غلا في الدوره خلاص خلاص <تصفيق> تعرف تمسك الرمية دي على طول ان شاء الله ان شاء الله اهو ما انا ليش عز الله يبارك الله يبارك الله يبارك يا عز <محنة> ايه انها <محنة> طلعت لا بس ما تضربش سمكه كبيره بالمنظر ده كده الله ينور يا عز هتعرف تسلكها ولا ايه nada, o futuro é baita demais. Vamos lá, meu irmão. Não sai lá, mas não ايوه من عارف انا يا ابني مت يا ابني بالراحة بالراحة الله ينور يا عزة سلكت انت اهو تستمدك يا ماشي مش مشكلة المهم تخلي بالك بس يا ده يا اللقطه جنبها بالراحه طيب. لم الخيط الخيط لم الخيط خليك هادي خليك هادي لم الخيط الزياده بص انا كده ان شاء الله وصلت لنهايه الفيديو بتاعي انا هنسهر بالليل شويه معايا طعم يعني ان شاء الله ومعايا فسفوق ان شاء الله هيبقى في مجزره بالليل بس انا والله العظيم البطاريه بتاعت الموبايل خلصت فانا هنكتفي كده يعني مش عايز نطول عليكم تحياتي ليكم كان معكم اخوكم سامح الخالقه لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشترك عندنا في القناه تحياتي ليكم وانتظرونا ان شاء الله واللي جاي احسن باذن الله سلام عليكم